كان عنديش مع أسمع... ديكش بس ما عنديش مع الشعب عادي عندي مع الشعب ولكن الشعب ديالها جميل الشعب ديالها جميل جدا والاستاذه ملك من تقول لك من اطيب خلق الله اللي اللي صادفتهم وكنعرفهم ومتعلقه بالمنطقه ديالها بين العرائش والقصرى يعني بكل صراحه ويعني بكل صراحه كنت كنتظر باش يكونوا هنالك مثقفين بمدينه العرائش وديك بالصعره وكل شيء لكن للاسف شديد ما ما عرفناش نقول والله يكون المانع خير هو استاذ ما غني على كل تعرف وكان فقط عين نعم. كنت كلبت أستاذ ادريسان فقال من نتيجة الوضع. لا أستاذ, أستاذ معروف. اسد معروف أستاذ معروف شاعر اسدير أستاذ شاعر موجود هو ما موجود مع الله ويخاف نعم. هي هي رجعت شنقا وح نعم. علاش ما عيد الناس بزاف نتيجه الاوضاع ديال كورونا غير واحد أي واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الإخوان يجيو هادو كولي شيء ما كنقولش عايشين كلشي، كنعايشين بلا حاضرين، لأن الملكه لم ديما في في يعني قيمة مضافة للثقافة العريشة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونشكر أختي لالة ملكة، في في <تصفيق> ####كنترحم على صديق ديالي ليمتي طوال على محسن مخاري أه الله يرحمو رحمتي الله عليك بحال ديالك لأن تربى عندنا في نادي موظفين في العيش تما لصقا المواهب ديالو أو الميتين...